Sebastian Ghian nu nucleara pentru Coldea înregistrări explozive cu procurorii de la Prahova. Fugarul Sebastian Ghisus ce procurorii Na de la Prahova, Mircea Negulescui Lucian Onea, au făcut dosare pe probe false pentru oamenii politici pentru ca apoi să le poată impune numiri în funcție. susține ce există în registr cu procurorii de la Prahova care făceau antaj prin dosare pentru a, i o foloase proprii. I am vorbit despre baronul Dna. Tii odată m-am dus în Parlament, și am vorbit despre baronul Dna, unul care pune primarul, pune președintele de CJ. Pune consiliul. Pe el nu mai interesează ce votează lumea. Ai văzut cum-au falsificat dosarul lui Voloevici, și lui și lui Savu, cum le-au făcut dosare pentru ca acest negules să se controleze ca o adevărat polie politic jocul electoral de la primăria ploietic. Ea trebuia aresta într-o secundă, cu faesuri de probe, cu toate lucrurile întâmplate. Ce dovad mai mare să avem decât un procuror care falsific probe case, le elimine pe Voloevici, duc care trece la Daniel Saduc. Noroc ce s-a a avut, am mai aflat doi la trei lucruri, de la foti colegi de ai lui i-a început să-i pe dinainte, o să, mi fac dosar, nu me las să candidez. Aceti oameni voiau să-mi punie, e la e e nu mai acceptau faptul ce politicienii ajung în funcții votaii de oamenii ca să obin un nou mandat fac cât pot de bine urbei, acesta fiind ceea ce numim joc politicii democraie. Ei spuneau, nu mai pui tu, primar, e direcția de investiții publice, pun eu, Negulescu, nu mai pui tu e polia locală. Îl arestez, eu îi pun pe cine vreau eu în loc. Practic, au vrut să preiau în și să nu mai accepte controlul politic, implicarea politicului în treburile urbei. Cristoiu, Florian Coldea ar putea să spun ce acel jude era corupt, el a propus se curăie acel judec. Ii, când o să aud cu oamenii lui, fecând afaceri, construind bugete, obligând constructorii să le construiască bile, asfaltând drumuri. Ce o să mai zic, Florian Coldea. de deci erau ei cu prandretul? Ii, pe Ii, de ce credei ce i-am numit baron? Eu au arestat baronii ca să a spus Sebastian Ghii, în interviul acordat lui Ion Cristoiu.